За словами директорки Кошугумського центру первинної медико-санітарної допомоги Анастасії Курган, очікують на 100 донорів. Марія Юдіна працює вчителькою в місцевій школі. каже, Кров здаватиме вперше в житті. Коли наша школа дізналася, що в лікарні буде організовано День донора, Практично пів колективу вирішили, що це важлива справа, нам не байдуже доля тих людей, яким потрібна кров, і тому сьогодні ось ми тут допомагаємо. Я вважаю, що цільова допомога – це важливо, але навіть якби не було відомо, кому ця кров піде, все одно це врятує людське життя. І... Будь-яке життя цінне, неважливо, це дитина, старша людина, здорова, хвора. Це не вперше, я ще в молодості здавала. Вперше це я коли ще навчалася в училищі. Це теж так було. Нас зібрали, ми ще нічого не знали. Теж було трошки страшно, а потім якось. Пішло, пішло, пішло. Ну, це, я вважаю, що це добра справа, це комусь може врятувати життя. Так, як ми знаходимося біля обласного центру місця Запоріжжя, і запорізький обласний е, нас, служба центру крові знаходиться у нас одна тільки в місці Запоріжжя. Виїхати 14 червня вони до нас не змогли, тому ми організували 16 червня саме в нашій громаді, нашого населення, щоб їм було зручно прийти до нас в лікарню та стати донором крові. О По даний посту кожна третя людина на нашій планеті, хоч Абраз в житті потребує компонентів крові або цільної крові. В основному це онкохворі, онкохворі діти, це стани після операції, після травм, де потрібна або цільна кров, або компоненти крові.